ألف مبروك ألف والله يا سلامة. الله الله الله يا زعيم المرجلة مع الحمية. <تصفيق> ألف مبروك ألف والله يا سلامة. يا زعيم المرجلة مع الحمية. أنت رجل بالوفا علي مقامة. في صدور الناس جالك مقدرية. يا حسام مبروك عرسك يا سلامة. وين تخلعك وخطواتك جرية. كل عاليه في كل هامه، ام كل طيبها ما فيه زيه، ام سلامه عندها طيب وشهامه، سيكها عالي حساسني نكمديه، رحبت بضيوفها عز وكرامه، كل شخص مزادنا يالله حيه، والقبيله مجدها كله زعامه، ال حمود اللي ويا جريه، قلادان اللي ما جا فيهم رخامه، والله ان افعالهم ما هي شويه، والف مبروك الف والله سلامة. يا سعيم المرجلة راعة الحمية أنت رجلا بالوفاء لي مقامة في صدور الناس جالك مقدرية يا عسى مبروك حرصك يا سلامة والفخر طبعك وخطواتك جليا ألف مبروك ألف والله يا سلامة يا سعيم المرجلة راعة الحمية أنت رجلا بالوفاء علي مقامة في صدور الناس جالك مقدرية يا مبروك عرسك يا سلام والفخر طبعك وخطواتك جريه انت ابوك اللي اجداد ومسامه والنعم تتخيل عزومه قويه امك اللي عاليه في كل هامه امك اللي طيبها ما فيه زيه ام سلامه عندها طيب وشهامه صدقها عالي حساسني نكمديه رحبت بضيوفها عز وكرامه كل شخص زادنا يالله الزعامة، ال اللي خطاويها جريه، يا اللي اللي ما جا فيهم رخامة، والله إن أفعالهم ما هي شوية، والفي مبروك ألف مرة يا سلامة، يا زعيم المرجلة مع الحمية، أنت رجل بالوفا علي مقامة، في صدور الناس جالك مقدرية، يا مساء مبروك عرسك يا سلامة